الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فالدعاء هو أساس العبادة وعماد الدين ونور السماوات والأراضين وإليه يلجأ المسلم في وقت الشدة ويذكره في وقت الرخاء فالله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الكرب عمن ناجاه ويسمع تضرع المظلوم وشكواه فكم من مكروب أو مهموم أو مظلوم أو صاحب حاجة تكالبت عليه الملمات أليس فيكم عين باكية وقلب حزين أليس منكم الضعفاء المنكوبون أليس منكم عزيز قد ذل وغني قد افتقر وصحيح قد مرض اقرعوا أبواب السماء بالدعاء وأكثروا من الإلحاح على الله فمن تكلم سمع الله نطقه ومن سكت علم الله سره، فإذا أراد الله شيئاً قال له كن فيكون، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال قال تعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، ومن الدعاء ما ثبت بالدليل الشرعي أنه مستجاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقسم في هذا الحديث وقال، والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه فروي عن سيدنا عثمان أنه كان جالسا حزينا في المسجد يريد أن يتذكر الدعاء الذي أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم لأن في هذا الوقت وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يعلم هذا الدعاء لأنه قد دخل عليهم أعرابي فلم يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه الصحابي سعد بن أبي وقاص وقال أنا أخبرك بهذا الدعاء لأني رجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا لأعلم منه هذا الدعاء وقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنت قلت قبل قليل وأقسمت بدعاء يفرج عن المهموم فرد علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فما دفع النبي إلى هذا القسم إلا عظمته وشأنه الكبير عند الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مؤمن أو مسلم إلا فرج الله عنه فقد قالها نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فانشقت بطن الحوت وشقت البحر وشقت السماوات حتى قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف من رجل معروف في مكان غير معروف قال الله هذا عَبْدِي يونس والنتيجة كانت قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنجاه الله من ثلاث ظلمات وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه قال لهم أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها إن الله يحب الملحين في الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد فأكثروا على الله بالدعاء فإن الله يحب أن يذكره عباده فاذكروه يذكركم واستغفروه يغفر لكم